Morjes! Tämä viikko ja erityisesti viikonloppu on ollut melkoista urheilujuhlaa. Ja aloitetaan vaikka tuosta eilisestä mestarien liigan finaalista, jossa Real Madrid ja Liverpool tuolla Pariisin illassa tai yössä pelasivat. Siinähän oli vähän ikävä aloitus sille, kun se ottelu alku noin 40 minuuttia ja sy syy nyt jäi vähän ehkä epäselväksi jotakin hässäkkää. Siellä oli fanien kanssa ollut siellä stadionin ulkopuolella ja brittillä oli pomppinut lip ilman lippuja sinne aitojen ylikatsomoon ja joku semmonen härdelli oli ollut. Mutta tota, onneksi se peli sitten saatiin käyntiin myöhässä. Eikä ollut onneksi itsellä aamulla aikaista heräytystä. Niin ihan samaa, mihin kello se sitten loppui. Ja niinhän siinä sitten kävi, että Real Madrid 14 kertaa voitti mestarien liigan. Ja sehän on aivan jotenkin... Älytöntä, miten tämä yksi ja sama seura aina löytää keinot voittaa, huolimatta siitä, että minkälainen rosteri heillä on ja miten on mennyt uh, kansallisessa sarjassa kausi. Nyt tänä vuonnahan myöskin Espanjassa omassa sarjassa tuli ja oli ihan hyvä kausi uh, niin kuin tuloksellisesti, mutta pelillisesti niin ei kyllä aina vakuuttanut että äh, todellakin niin eivät, ei voi sanoa että olisi ennakko ollut tässä kilpailussa ja kaikki nämä pudotuspelit ottelut eli PSG Chelsea Manchester City tätä ennen niin tota, nämä otteluparit niin tota Kyllä sanotaan, että viihdearvoja oli ja näissä kaikissa Madrid, niin tota oli tappioasemassa, onnistu jollakin käsittämättömällä tavalla Sitten nousemaan aina rinnalle ja ohi ja tiukkoja matseja jatkoajalla ratkaistuja. ja osaa näistä. Että kyllä, kyllä viihdearvoja oli. Ihan, ihan hurjasti näissä realin peleissä. Kun sitten taas Liverpoolin tie tuohon finaaliin oli sellainen suoraviivaisempi, että ne marssi aika lailla voitosta voittoja, ja ei niinkun sellaista ihan todellista ää, tiukkaa paikkaa edes tullut. Vaikka tottakai kaikki joukkueet mestarien liigassa on täynnä laatua, mutta Liverpool oli todella vakuuttava. Mutta sitten ei kuitenkaan tullut sitä lopullista palkintoa. Ja nyttehän Liverpool aina viime viikkoon saakka niin taisteli neljästä pokaalista. Eli he voittivat... FA-kappiin ja englannin liigakappiin ja sitten Valioliigassa taistelivat viimeisen kierroksen viimeisille minuuteille saakka Manchester Cityn kanssa mestaruudesta ja sitten yhden pisteen erolla lopulta jäivät kakkoseksi todella karvaasti ja ne pistemäärät millä saavaa hopeaa, niin ne on jotenkin aivan käsittämättömän kovia, että niin korkealle nämä kaksi joukkuetta että Man City ja Liverpool on sen rimaan nostaneet, että ja nyt sitten tietysti tässä on vähän spekuloitu sitä, että Liverpool pelaa tällä kaudella kaikki mahdolliset ottelut kaikissa mahdollisissa kilpailuissa. Näin, en muista sitä lukemaa, mutta se tarkoittaa, että otteluita on valtavan paljon. Että näkyykö se sitten tuossa eilisessä kauden vikaassa pelissä pienenä väsymyksenä. Että ei, ei sitten aivan ollut yhtä freissina, mitä Real Madrid, joka ei pelannut ihan yhtä montaa ottelua ja toisekseen he varmisti tuo Espanjan mestaruuden jo hyvissä ajoin, taisi olla huhtikuun loppupuolella, niin ovat saaneet nyt sitten viimeisen kuukauden ajan ehkä silleen rahtusen verran rennommin ottaa, vähän kierrättäneet pelaajia, antaneet lepoa avainpelaajille ja sitten tota täysissä voimissa kohti mestari liikan finaalia, en tiedä. Mutta semmonen kausi oli siinä sarjassa, oli kyllä viihdyttävää ja erityisesti pudotuspelit taas oli, oli kyllä, että sai rahalle vastin, ja sitten Toinen aihe, niin Suomi on melkoinen lätkän ihmemaa Jälleen kerran tänä iltana pelataan maailman mestaruudesta. Jälleen kerran on Kanada vastassa, aivan kuten viime vuonnakin. Ja kyllä täytyy vaan hattua nostaa, että nyt kun helmikuussa tuli se himoittu ja kauan odotettu olympiakulta, niin... Siinä pois niin äkkiseltä ajatella, että olisi vähän vatsa mahdollisesti joukkueella. Ja että ei niin olisi mikään valtaisa yllätys, jos sitten nämä MM-kisat ei olisi mikään menestystarina. Mutta nyttenhän ne on menestystarina, joka tapauksessa kävi finaalissa miten vaan vähintään hopeaa, mitalliputkin jatkuu. Ja onhan Suomi ollut todella vakuuttava jälleen kerran. Ää, tiukkoja matseja on ollut näitä kärkimaita vastaan. Ää, yhtä vaille kaikki on kääntynyt sitten kuitenkin voitoksi. ja Eipä siinä Jukka sen Pelikirja toimii määrätietoisesti yksi ottelu kerrallaan. palautellaan vastustajat kiloon paloiksi ja marssitaan kohti mestaruutta. Eipä siinä oikein muuta voisi sanoa, kun olla vaan ylpeä, että miten leijonat tote kiekkoa pelaa. Ja kyllähän se, kyllähän se mestaruus maistus kotikisoissa aivan, aivan varmasti. Nyt sitten Tampereella ja Helsingissä ollaan jo varaututtu iltaa varten, että jos kultajuhlat on tuloillaan ja toivotaan, että semmoset nähdään. Kanadasta täytyy sanoa, että se on kyllä ihme joukkue, että se hieman niin muistuttaa, mitä Real Madrid on tuossa Mestarien liigassa, että huolimatta siitä, että mitenkä ottelut siinä alkulohkossa menee tai että minkälaisia vaikeuksia he kohtaa, niin sitten he kuitenkin ne oikeat pelit pystyy voittamaan ja aika usein sitten nostavat pyttyä tämän kaiken lopuksi. Esimerkiksi viime vuoden kisoissahan oli Tilanne se, että Kanada meinasi jäädä siihen lohkoonsa ja pääsi pudotuspeleihin niin ainoastaan siksi, että muut pelaasi sopivasti ristiin ja sitten ne kuitenkin voitti kultaa. Ja tänäkin vuonna niin tuli lohkossa tappio esimerkiksi Tanskalle ja nyt ne pelaa kullasta. Ja se puoliväli erää Ruotsia vastaan, jossa ne oli 3-0 tappiolla ja viime hetkillä nousi tasoihin ja jatkoajalla voittaa, niin se oli taas niin kuin hyvin, hyvin kanadamaista. Kanadamainen tapa voittaa jääkiekko-ottelu. Kyllä, kyllä varmasti tulee huikea finaali ja uskoisin, että taas se on niin kuin yhden maalin peli. Loppuun asti tullaan taistelemaan ja toivottavasti nyt tänä vuonna kääntys leijonien eduksi, niin päästä sitä kultaa juhlimaa. Jäädään siis odottelemaan iltaa ja toivotaan, että kultajuhlat tulee. Kiitoksia katsomisesta ja ensi viikkoon. Moikka!